l'alimentació ecològica és sols una definició legal, que està regulada per la Unió Europea i sols fa referència a el tipus de fitosanitaris que pots emprar en cultiu. És a dir la legislació ecològica el diu que tu pots emprar fertilitzants, insecticides, herbicides si són d'origen natural i que tenhas que emprar la llavor que s'ha ja obtès de forma ecològica. Ja. A partir d'ahir, i no el diu res sobre transport dels aliments, eh, impacte ambiental, sanitat o seguretat, o qualitat, o qualitats nutricionals. El problema és que moltes voltes s'ha fet propaganda o publicitat d'aquest tipus d'aliments incidint en unes propietats que realment no tenen. I el problema és que moltes voltes aquesta propaganda ha vingut de parts d'organismes oficials. Hem tingut campanyes del Ministeri d'Agricultura en Espanya diuen que els aliments ecològics serem més sants o que tenien una millor qualitat, cosa que no necessàriament és certa. En la qual cosa, si un mite està refrendat per organismes públics, doncs jo crec que tenim la tormenta perfecta per a que aquest mite acaba l'imaginari co col·lectiu i acaba convertint-se bàsicament en una publicitat enganyosa.